Medicul personal al premierului Netanyahu a devenit consilier onorific al Viorichi Dencil-Document. Premierul Viorica Dencil a luat decizia de a-l numi în funcția de consilier onorific pe Herman Bercovitz, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu i-consul onorific al României în Israel. Ca prestat de Herman Bercovitz în Guvernul României va fi un an remunerat. Herman Bercovitz s-a născut la 14 martie 1947, în ora subliniere, Târgu subliniere, în familia Lazure, Eliezer, subliniere Ivorica, Iafa, Bercovitz, fiind unicul copil. Mama sa, Viorica Bercovips, a fost deportat cu întreaga familie la Auschwitz fiind singura supraviecuitoare din întreaga familie iar tatleseun, Lazar Bercovips, a fost deportat în mai multe deta sub amente de munc obligatorii în spatele frontului din timpul celui de al doilea război mondial. Herman Bercoviți este a doua generație a supraviecuitorilor holocaustului. Este căsătorit cu Elisabeta Bercoviți, născut în târgul mure subliniere subliniere, absolventa Conservatorului de Muzic din Cluj, actualmente director adjunct al Academiei de Muzic din Ierusalim. Din 1985 până în prezent conduce clinica privat de medicin pediatric sublinierei general în orașul Ierusalim. În cadrul alegerilor parlamentare din România din 2008 a candidat pentru funcția de parlamentar în Colegiul pentru Diaspora Orientul Mijlociu sublinierei Africa a cel mai mare număr de voturi.